Очікує виходу модели на подіум 31-річна Алла Гінкул, яка приїхала з Первомайська. Жінка долучилась до проєкту три місяці тому. Після кількох етапів онлайн-роботи з дизайнерами сьогодні на моделі під час дефіле. Присутні зможуть побачити її дизайнерські рішення. «Я працювала над дизайнером жіночої колекції для сучасної жінки, яка працює в офісі, яка займається творчістю, яка рухається, розвивається, любить подорожувати. Я хотіла зробити... ...класичні, елекантні костюми, яким було зручно в офісі підчеркнути жіночність нашої героїні». Класичні костюми, сукні, брюки, пончо, дизайнерські паски. Презентацію всього одягу розділили на кілька етапів. Першим показали вбрання для офісу, потім кежуал. в талію, і при цьому у вас гарний сонячний настрій» коли з'явилася наша модель у цьому яскравому дощовику, навіть тепліші тут стало, так? Це так». На дизайну працювали і чоловіки. Олег Карпенко розробляв повсякденний одяг для людей, які пересуваються у візках. «Я сам людина з інвалідністю і мені ну деякі речі, які в нас випускають, Наша промисловість не підходять, не пасують, доставляють дискомфорт, незручності. І тому, врахувавши ці всі нюанси, я ну, як пішов на ці курси, для того, щоб потім в подальшому реалізувати цю суття. Роботи учасників не всі дійшли фінального етапу. Деякі проєкти переробляються, деякі – видозмінені. На старті проєкту нараховувалось близько ста учасників. «Мета проєкту – запустити свої магазини, свою лінію одягу. Ми розуміємо, що учасники, які тільки почали свій шлях, це початок для них і усвідомлення, що з першого кроку можна продовжувати робити другий, третій і на цьому не завершувати свою діяльність. Тому будуть безумовно по-різному складатися там у наших учасників. Но в будь-якому разі є в нас учасники, які вже відкрили свої сторіночки і вже мають гарні ідеї, які можуть просувати. Йдеться не лише про одяг. На презентації можна було побачити дизайнерські шопери... ...з принтами різних місцевостей Миколаївщини та ескізи інших ідей. Фіналісти проєкту наші отримали сертифікати про закінчення курсу дизайну та власної справи. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.